Luma xorrotzek idatzi eta honetzi zuten duela 30 urte herritarrei eskubideak bizi diren tokien arabera ektortuko zizkien legea. Tinta beltza dun lumak zituzten. Bai eta luma horiek idatzitako legeak arrasto eskorra utzi du askena markadotan. Aurreko hilabeteotan hizkuntza gutxituen berreskurapenaren alde lan egiten dugun 10 eragileok gure eskubideak bermatu daitezen hartu beharreko neurriak adostu ditugu. Tanafarrakoa bezalakorik estut apenas ikusi Europa soan, lurralde batean beresko hizkuntzaren eta horren ondorioz beresko hizkuntza komunitatean eskubideak bizi diren herri narabera banatzea ez dagoñon. Eta horrek berriz ere galdera berdinera darama zergatik 30. mendean bizikiretzaz kohesioaz justiziaz hitz egiten dugun honetan bestelako naforroa bat buruan dugunean ezalta unea bidegabekeria honi amaiera emateko ausardiaz kemenez eta arduraz jokatzea tokatzen da orain eta horretarako babesa baduzue ekainen esan genuen bezala eskutikoaz, Horreziegatik, eta itzaldian zehar, luma batek zein indar izan dezakeen azaldu dudala kontuan hartuta, kontsiloan izenean, luma bat eman ahi biogu parlamentuko lehendakariari dakariari, hainu Andreari, etorkizun, hobea etorkizun, justuagoa izan dadin beharrezkoa diren tresnak idazteko. Horretarako erabil dezatela luma, idazteko, izan ere, paper zurian idazten espadugu, Arriskoa baitago paperan egan egiteko. Nafarroko Parlamentuain izenean lekukoa hartu eta parlamentu talde guztiei helarriko diet hemen baten batzu badaude, eh, nere eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko araudi esparru egokia garatzearen alde programa akordioak egiten duen aipamena BTE dadin. oitamarrote da Euskala Lege honek, Zoritzarreko Legea, ez du balio. Ez hitzen gustatu ordoan, orain ere eta gure erronka ta gurea postua da nosio hau aldatzea. Grupotseiak egin dakoen emplazamentoak guretzat hartzen dugu eta gurentzat gurea legein osoa egin bardu hau aldatzeko astago bakarrik gure Esko, nik usteu hau azuen arteko erabaki ez zen badola, baina bueno, guraldi bentzat zarantsari gabe utziko dugu emplazamentuari. Bueno, nik uste dut etorkizuna idazten ari garela jadanik eta etorkizuna no nolabai bizitzen ere bai eta erronka baldin bada euskararen lege berri bat egitea gupres gaude E, gertatzen dena da, parlamentu demokratikoetan legeak aldatzeko gehiengo bat behar dela eta une honetan, zoritxarrez, Nafarroko parlamentuan ez dago gehiengo hori eta beraz, ba, daukagun legeak garatzen, halik eta hobekien garatzen, e, Euskara kontutan hartuz, baina baita ere, Nafarroaren eta Nafarroaren egoera kontutan hartuz, e, horretan hariko gara. E, nik uste dut, era aldaketa batean, bizi garela, e, le aldiz da 40 urte pasa gero, legebiltzar buru bat euskaldun esatea, ¿vez? Orain arte Nafarroan inorketzuen legebiltzarrean eh presidente gisa euskara le ez egiten bueno, ta ni lelenguan, ¿ez? aurrera pausu bat da, ¿ez? Naiz eta alderdi batzuei askoz gustatu, ¿ez? Baina horrela da, elebiduna gara eta bi hizkuntza euskagu. Euskera E, gure altxorra da, gure ondasuna da, gure ondasuna esmateriela da eta beraz indarraman behar diogu horri ez uh -huh. eta bueno, gure akorde diplomatikoan Euskara ibultzada emateko e, neurri asko jaso genituen duela hortu eterdi eta hortan gabiltza horri ibultzada ematen uh -huh. eh, Nosotros creemos eh, que para hacer una modifikación más general a leduruel de luzkera eh, esta sociedad todavía no No, no está madura, pero en todo caso es una cuestión que hay que hay que abordar y que requiere desde luego un consenso muy amplio. Eh, bueno, nosotros nosotras de izquierda a izquierda siempre hemos valorado mucho el enfoque afectivo de las lenguas y por eso entendemos que hay un amplio margen y un amplio campo de trabajo para acercar el euskera a toda la población navarra eh, para que todos y todas lo sintamos como algo nuestro y ese, ese amor ese aprecio hacia la lengua creo que contribuirá mucho, muchísimo al desarrollo de la misma. Bueno, ahora en arte esa posibilidad ¿Hori es no, egiteko asmorik adiratze dute? etorri aldatu behar da. Orduan, bueno, momento hontan ez dago eta oso motza hori iteko aukerarik noske, baina bueno, nikuzte hor etorri badula, bereziki izango oke gizarteetik eskakizun hasten eh, bat, esateko hau oh, ezin dela, beharrezkoa dela, eta nikuzte ardura du politikoak eimarutzena dela horientzon, eta hori dagokion erabakia hartuta, kasu hontan erabakia da Euskararen lege berria egitea. E, Euskararen legea gustoko ez dugun lege bat, eta hori azpimarratu nahi dut, baina gustoko ez dugun lege bat, baina daukagun legea da eta gobernu honek argi eta garbi egindu puztu, lege horrek gustoko ez dugun lege horrek eskaintzen dizkigun ate eta leio guztiak irekis joateko eta euskararen alde lan egiteko. Baina noski, noski eta hori ere argi eta garbi izan behar da Nafarroa, Nafarroaren eta Nafarroan egoera kontutan hartuz. Ez da e, afera arrasa lau alderdi berdin gara. Eta bakoitzat bere programa ere dauka, bere gitaragoa dauka, egitea esmalat dauzka, baina bai, de, duela urtut erdi, zehirum da amairu, neurri, adostu baldin bagenituen Euskararen inguruan baita ere aurreak jo behar dugu, eh? zori da gure kompromisua herritargo guztiarekin, beraz, gurean hori da eta buru belarri biliko gara.